لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من تَمَتَّعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء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 أعبك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن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 وقالوا هذه أنعام وحرف حدر لا يطعمها إلا من نشاء بفعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه فيجفيهم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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترا